Якщо говорити про команди далі, то команда Вільямс теж один із найцікавіших персонажів. По-перше, два роки тому випадково, не випадково. Там як сталося, але Мальдонадо вигравав гонку за команду «Вільямс» саме в Іспанії. По-друге, команда на тестах показувала хороші результати. Вона їх підтверджувала протягом сезону, але часто не щастило, особливо Філіппе Масія, який дуже добре стартує, і в гонках у нього так або інакше щось іде не так. Команда «Вільямс» має одну проблему. Глобальна проблема для неї – вони гірше інших працюють із «Гумою». «Гума» зношується швидше на цих болідах. Траса в Іспанії має абразивне покриття. «Гума» там навантажується серйозно. «Переллі» обіцяє три підстопи. Минулого року було взагалі чотири. І відповідно, від роботи із гумою для команди «Вільямс» ця гонка буде ключовою. Якщо вони зможуть розібратися з проблемою, на них чекає успішний сезон і боротьба за 2-3 місце в Кубку конструкторів. Якщо в Іспанії «Вільямс» не поїде, як і Макларен, то, напевно, за 2 місце буде вести боротьбу команда «Редбул» і, можливо, команда «Феррарі». Якщо говорити вже про команду «Феррарі», то від неї ми чекаємо Прогресу. Й його обіцяли. Керівництво саме з Іспанії, що, мовляв, європейська гонка, ближче бази, і є можливість швидше працювати із новинками. Але так вже ставалося кілька разів за останні сезони, що команда Феррарі привозила новинки, а вони давали зовсім інший ефект. В аеродинамічній трубі, на комп'ютерному моделюванні, воно давало перевагу в кілька десятих. За фактом, новинка не давала нічого на трасі, навіть гірше. І тому. Іспанія теж буде показовою для команди, чи змогла вона розібратися із тим, як працює її департамент, який оновлює баліт протягом чемпіонату.